nerostné suroviny lidstvo využívalo odjakživa. K průzkumu zásob pod zemským povrchem se využívá metody jádrového vrtu. A jak to vlastně funguje, si povíme a ukážeme na korku. Při jádrovém vrtání se používá kruhový vrták s pevným diamantovým okrajem. Hornina po obvodu vrtu se rozmělní a uprostřed zůstává pevný horninový sloupec, jádro, které dá geologům přesný obraz o zemním podloží. Podobně potom bude vypadat skutečný vzorek horniny. Vzorky z jádrových vrtů vypadají například takto a vkládejí se do připravených vzorkovnic. Z mnoha vrtů odebraných v jedné lokalitě pak geologové určí, jak je surovina kvalitní a jak je podzemí rozmístěna. Nás zajímají hlavně vzorky rudných hornin, které jsou přírodním zdrojem pro výrobu kovů. Na rozdíl od geologů, kteří mají na průzkum své vybavení, my vzorky proskoumáme pouze očima. Můžeme tedy pozorovat zejména jejich vzhled. Díky schopnosti kovů odrážet velkou míru světelných paprsků můžeme pozorovat jejich kovový lesk. U prvního vzorku se nám na první pohled lesknou plochy obsaženého kovu. Druhý a třetí vzorek jsou bez kovového lesku, tedy bez obsahu kovu. Na čtvrtém vzorku můžeme opět pozorovat lesk kovů. A u posledního, tedy pátého vzorku to opět na nějaký obsah kovu nevypadá. A které kovy se z hornin tedy získávají? Je to například měď, železo, zlato, stříbro nebo třeba nikl. Tady máme model dolu. Podrobněji ho popisujeme v jiném našem filmu, ale hned na první pohled je nám jasné, jak drahé takové vybudování dolu musí být. Proto není možné ho dělat jen tak naslepo. Geologický průzkum musí jasně ukázat, že se na daném místě taková investice vyplatí. A nejde jen o peníze. Důlní činnost je velká zátěž i pro životní prostředí, takže když už se někde začne dolovat, musí to mít výrazný přínos.